الرحمن الرحيم وبه نستعين الى الاعلامي الكبير عمر اديب فل شمعة منورة ان شاء الله في قنوات مصر فنرجو من سيادة عمر اديب ان ينوه عن موضوع المهدي المنتظر وعلامات الساعة الكبرى حيث انها من العلامات الخطيرة التي تمر بمصر ومن اهمها هي طلوع دبة الارض من مصر وهي الملكة كيلوباترا وانهيار السد العالي وهو سد يأجوج مأجوج الفيضان والجفاف ده اهم ما سوف يصيب مصر وكذلك سوف يظهر المحاميا المخلصا لينقذ الشعب مما هو فيه وهو ابن الإنسان عند المسيحيين والمهدي المنتظر عند المسلمين وكذلك هو ملك اليهود المخلص عند اليهود وعند البوذيين وعند الهندوس وعند الهنود الحمر فكل الأديان مؤمنة بقدوم رجل آخر الزمان فلدينا معلومات هامة يجب أن تصل إلى الشعب والحكومة معا حتى نعرف إحنا رايحين فين ومتجهين فين والشعب يختار اللي هو عايزه عشان يكون في ديمقراطية في علامات الساعة الكبرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني محدثكم من مدينة الإسكندرية. وباحث جغرافي عن علامات الساعة كبرى ومواقعها الجغرافية وحدوثها من مصر إن شاء الله تليفون زيرو اتناشر وشكرا علي حسن استماعكم